Mm, ég myndir séa Ingunn starfræðikennari. Hún er alltaf mjög hress í fyrirlæstirum og svona. Já, fær man til að brosa í erfiðu samdæminum. Það er, ja, þetta, þetta er mjög krefjandi. En ég bjós líka alveg við þí. Nei, nei, ég hef ekki lengt við En það er svona gott að hafa tækif á því að við getum verið eftirna sem er og og allan ókninn í þess vegna. Mm. Ég hef aldrei hangi í skólanum heldig. <laughs> Maður er alltaf að gera eitthvað. En ja, kanskje í taukaffi. Þar mig kósir þar.